У приміщенні 3-ї школи Бережан діти грають в українську народну гру Вербич. Від нині за тиждень Великдень. Весна принесла золотого ключа, а ви шукайте собі іншого голосно Вербича. Вербича. Веснянки та ігри вчили разом з вихованцями молодіжного театру «Взори», каже керівниця театру Олена Різник. «Ми показували їм, що ми робимо на верну неділю. Ми готували з ними писанки. Саме наш театр займався флешмобами різними, майстер-класами танців. Ми бандси з ними робили. Виявили, що багато чого для них злібно невідомо. Ми ще плануємо історичними танцями займатися. Як потеплі, ми підемо в замок, ще їм запропонуємо таку форму роботи». Після Ігор діти разом із батьками розмальовують пряники. Трирічна Марія малювала з бабусею. До Бережан вони приїхали з Кривого Рогу. «Дуже добре нас тут приймають. дуже добре. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони нас обіймали таким теплом, такою заботою. Я їм дуже вдячна». А так пряник разом із чотирирічним сином Іллеєю розмальовує Геннадій Коханчук. Сюди сім'ю чоловік перевіз з під Житомира. Це дружина і троє дітей. Коли їхали до Бережан наймолодшій донецьці, ще не було двох місяців, каже Геннадій. Я вивез сім'ю, а на сьогоднішній день я займаюся волонтерством. Ну і так я заїхав зараз сюди. Так виходить, що зупинився сім'єю, але завтра я їду. Ну знову далі продовжувати то, що я займаюся. Поки з дітьми грають у Великодні ігри, їхні батьки вивчають українську мову. Сьогодні Лариса Таран знайомить переселенців із галицькими діалектизмами. З Великоднього кошика папірець зі словом витягує киянин Дмитро Кузьменко. «Витягнув штрукс, перше слово, друге слово – рамньона. Значення таких слів я не знав, але вже буду знати – це плечі, це матеріал одягу. Лариса Таран, яка допомагає переселенцям вивчати українську мову, родом із Бережан, але живе у Києві. Там працює в національному центрі Малої академії наук України. Ми думали про те, що люди, які приїхали на західну Україну, вони абсолютно російськомовні. Виявилось не так, але колоритність галицької вимови і галицьких слів дуже сильно подобалася, і люди просили ці слова знати для того, щоб розуміти людей на вулиці, в магазинах в спілкуванні з нашими мешканцями. Завершили десятиденний курс писанкою бажань. На паперових яйцях діти разом із батьками пишуть свої побажання. Разом із мамою побажання написав шестирічний Богдан. Щоб закінчилась війна. І був мир, і щастя. Так. Своє побажання написав і киянин Андрій. Я написав, щоб в Україні був мир завжди. Побажання кладуть на велику паперову писанку, її зберігатимуть у школі. За два тижні клуб «Дозвілля» відвідала приблизно сотня дітей, їх розподіляли на три вікові групи. Наймолодшим – 3,5 роки, найстаршим – 16, розповідає співорганізаторка клубу Лідія Копаниця. Вона займається дошкільнята, у них є відповідні хореографічні, музично-хореографічні заняття і заняття для загального розвитку. З ними працюють працівники закладів нашого дошкілля. Для молодшого, середнього і, для середнього, і старшого шкільного віку є окремі заняття. Вони проводяться вже післяобідній час, коли дітки вже вільні від дистанційного навчання, від уроків. У подарунок батькам діти вивчили танець під пісню «Ой, у лузі червона калина». Твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну е -е веселимо. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.